ساكل ع المايك إيه شف وتاخدوا سترايك آه مش عايز رأيك المهم ان ده إيه ستايل إيه كل يوم نغير جوانا بيه رحت إيه لو حابب تتعرف اكتر دماغي عليك تسيطر فري ستايل ايه اصلي مش ناقصاكوا هي إيه لو شايفها صعبه تبقى حمضانه ليا إيه لا بتكلم عادي بس مش فاضيه إيه برسم لك الكلام اكنى لغه هيروغليفية إيه إيه بنتلكو طعم أكني في الكشري دقة صاحي الصبح بدري حد يقولي زقة قلبي مش ماشي على بعضه والنبض دق مش بكسف حد بس عليكو مش بتلزق مش هتكلم على خصامي دول كده كده نايمين بخلص تراكي كتابة وتسجيل في ساعتين مش بحتوي حد الليلة رعب في الهالوين مش شرطاقة في كلامي أنا تايشو تجرنو بروحين بنسكل على المايك تاخدو استراك مش عايز رأيك المهم ان ده ستايل كل يوم نغير جوانا بيه رحت فيرل لو حابب تتعرف اكتر دماغي عليك تسيطر مش بعيد تراكاتي انا اصلا نسيت حساباتي كنت بكبر في الباي بس حسيتها مش لايقه في حياتي بشكر رياضه مناسبه عندي تفكير في ازاي هكاتي بعيد الكشات دي لاني محتاجة في بالانساتي مش بتفرج على افلام كتير بامل قصاد الشاشه متحورنيش في مواضيع ماليش علاقه اساسا كله يهجص في كله وبيتكلم كوكاله ناسا برع عني الموضوع مش بشرحلك درس في استغاثه يا